Певною мірою дивує вдалий виступ «Анахайм Дакс». Команда, в принципі, має стабільний склад, команда має стабільні успіхи, але той факт, що це все продовжується із року в рік, от, чесно кажучи, дивує і десь чекаєш або якогось прориву на кшталт виграшу Кубка Стенлі, або дуже стрімкого провалу. «Анахайм» — команда, яка використовує дуже серйозну ротацію голкіперів. Саме якщо брати не по матчах, а брати по сезонах. За останні кілька років, декілька класних вратарів захищали ворота команди «Анахайм». І от коли вони залишали команду, от всі розповідали, що от все, от голкіпер Соней пішов, шансів у команди на хороші результати не буде. Але зараз вчорашні дублери Фредрік Андерсон та Джон Гібсон, і зараз до них додався Ілля Бризгалов. Вони захищають дуже успішно ворота команда на Хаймдахс і складають найсильнішу голкіперську бригаду ліги. Ось в цьому, чесно кажучи, не І тут відчуття тренерського штабу та генерального менеджера на рівні, знаєте, на рівні захмарному просто. Як вони зможуть знаходити з цих талантів саме на основну хокейну позицію. Все ж таки воротар – це пів команди, в хокеї так можливо навіть і більше. Якщо говорити про індивідуальність, чесно кажучи, дивуючи, що не бачимо ми прориву в плані результативності від світових зірок. Якщо в середині 90-х років чи навіть наприкінці 90-х років вистачало хокеїстів, які набирали, скажімо, по 120 очок за сезони, таких хокеїстів, кожного чемпіонату було, ну, скажімо, 4-5-6 чоловік, то зараз, в останні роки, Сідні Кросбі і інколи, там, хтось із братів Сидінів, один-два Гравці перетинають із цей рубеж 100 очок. От, скажімо, минулого сезону лише один Сідні Кросбі перетнув рубеж 100 очок. Чи буде такий гравець нинішнього сезону? Теж тенденції показують, що якщо й буде, то це буде один-два хокеїсти. Наразі, якщо так пророкувати, то той же Кросбі, можливо, Талер Сегін, можливо, Малкін. От потраплять у цей клуб 100. Але ось такі гравці, як Олександр Овечкин як Ніклас Бекстром, їхня результативність впала. Відеоскоп. Спортивне відео.